Qədəbay rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Salih Rüstəmov və onun qardaşı oğlu Vidadi Rüstəmov həbs edilib. Bu barədə reporta Salih Rüstəmovun qardaşı Talih Rüstəmov məlumat verir. O bildirib ki, tutulan şəxslər barəsində Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü Qanunsuz olaraq narkotik vasitələri, psixotrop maddələr və onların proksidorlarını hazırlama, istehsal etmə, əldə etmə, saxlama, daşıma və ya göndərmə, satma, küllü miqdarda törədildikdə cinayət işi başlanıb və 4 aylıq həbs qəti imkanatı bir seçilib. Salih Rüstəm o Rusiya vətəndaşıdır. Orada yaşayır, Azərbaycanı qonaq gəlmişdi. Şəmkirdə saxlanlaraq barəsində həbs qərarı çıxarıldı. Vidadi Rüstəmli isə Bakıda saxlanılıb. Onların həbsinin səbəbləri biz zəhbəlli deyil. Qeyd edək ki, Salih Rüstəmov 1992-93-cü illərdə Gedəbəy rayonu icra hakimiyyətinin başçısı olub.